Blomstrende blomstrer, ligesom min lotus Tager til fester, husker mit der jeg en is, med smagen af kokus. Nu er den danske sommer i fokus Sæt min hund, gå i net 2, flyg derved Jeg må væk herfra, væk fra den snakkige. Nærk og min asne Nu ved jeg rigtigt At jeg er en alfærd Vi er fanget i slimverden Hjælp os at spille det ud Slimpeer er ikke det værd For slimen rammer snart min hud Vi tog til slimverden med drømme og slim Men det eneste vi fik var sin. Vi er tilbage til vores normale hjem yeah. Hvorfor er så glædt i en verden af Vi er fanget i slimverdenen Hjælp os, blivet ud Slimpiger er ikke det værd. For slimen rammer snart min hul Vi er fanget i slimverdenen Hjælp os, blivet Slip Slimpiger er ikke det vær For slimen rammer snart min hul